آخرا با اینجا رو دیدی؟ لا لا همش همش را برداری برداریم بابا واسه بره بابا چوخ دانش مگوره میزنمه تا حواستو جمع کن یای بابا واسه یای بابا واسه یای همیشه عاشق نخلستان بودم یای با دیزده چی چی چی اینم باره کباب درست میکنم یعنی چی من مبکومه دیم زیارت نیکی چشم ایوان اموده یک 80 کیلومتر تا هر بالا باقی مونده بود بابا محمد 80 کیلومتر من پاره نشم پیاده برم یعنی چی وای اونجا کوشکی میمیه اون باشید